Morjes, ensi keväänä noin puolen vuoden päästä on eduskuntavaalit ja tässä lokakuussa taas julkaistiin nämä puolueiden kannatusmittaukset ja siinähän huomiolle pantavaa oli se, että keskustan kannatus oli 10,3 prosenttia, joka on mittaushistorian eli niin kauan kuin ikinä on näitä kalluppeja tehty, niin huonoin lukema keskustalle. Ja, tuota, nyt sitten ehkä tähän alkuun taustaksi kerron sen, että on keskusta puolueen jäsen. Jäsenkortti on tuolla jossakin tosi hyvässä tallessa. En ole ihan varma missä, mutta semmoinen on olemassa. Ää, 2013 syksyllä, kun aloitin Opiskelut tuolla yliopistossa, niin sitten oli tällainen palo lähteä ää, ää, poliittiseen toimintaan mukaan ja lähdin sitten keskustanuorten tuota hommiin ja vähän myöhemmin sitten myöskin keskustan opiskelijaliiton ja olin siellä Pohjois-Karjalan nuorisopiirin hallituksessa ja Uh, piirin siinä Opiskelijaliiton hallituksessa myöskin. Uh, ne oli tuota, tosi antoisia aikoja, mutta ne ei tosiaan kestäneet kovin pitkään, koska sitten heti seuraavana vuonna niin, tuota, palasin sitten työelämään ja muutin PK-seudulle ja tuli niihin opiskeluihin sitten useamman vuoden katkos. Ja sitten tällä välin se side niin sinne ja ehkä omakin arki ja ajattelu kehittyi siihen suuntaan, että ei sitten ollut intoakaan lähteä semmoiseen päivän poliittiseen toimintaan mukaan, enää pyrkiä sinne takaisin. No, mutta tota, tähän videoaiheeseen niin... Keskustan kannatuksestahan on puhuttu niin kauan kuin minä muistan, eli ainakin 25 vuotta, että se on tällainen auringonlaskun puolue ja että keskusta ei loppujen lopuksi mahda mitään tälle kaupungistumisen megatrendille ja kun fakta on se, että suuri osa äänestäjistä on maaseudulta ja kun Suomenkin kaupungistuu, niin Tämä kehityksen myötä keskusta kuihtuu pienpuolueeksi. No, en ehkä ihan täysi usko tämän selitysvoimaa ottaa huomioon, että tämä kehitys on ollut pitkään käynnissä. Ja sitten keskusta on kuitenkin ollut vielä aikavastottain jopa pääministeripuolue eli 2015 voitti vaalit ja oli pääministeripuolueena sinne 19 vuoden alkuun saakka. Mutta nyt sitten tähän nykyiseen tilanteeseen, niin ainakin kolme asiaa tulee mieleen, jotka vaikuttaa, jotka on varmaan aika ilmiselviä ja toistettu monessa kohtaa. Mutta ensinnäkin se, että kun 19. keväällä keskusta kärsi aivan valtavan vaalitappion ja sillä vaaliiltana jo oli varmaa, että tällä tuloksella ei lähtetä ainakaan hallitusvastuuseen. Ja no kuinka sitten kävikään, eipä sitä montaa viikkoa kulunut, kun sitten julistettiin, että keskusta lähteekin hallitukseen ja Tota, nimenomaan vasemmistohallitukseen SDP-tukipuolueeksi. Niin, tässä on niinku hankalaa nähdä tätä asiaa mitenkään muuten kuin, että se oli puhdasta vallahimaa, eli täytyy vain saada ää, niitä ministeripaikkoja puolueille ja hallitusvastuuta. Totta kai vastaan voi sanoa, että No, mitenkäs sitten, jos keskusta olisi kieltäytynyt, niin miten olisi ikinä saanut toimintakykyisen hallituksen? Joo, en, en ole ihan varma, olisiko saanut. Mutta siinä vaiheessa sen ei pitänyt olla keskustan ongelma, koska se tulos, mikä vaaleissa tuli, niin se ei oikeuttanut hallituspaikkaa. Se on ihan puhdas fakta ja sen ihmiset kyllä muistaa. No sitten toinen asia, joka varmasti vaikuttaa, on tämä uh, Katri Kulmunin tapaus. Eli uh, Kulmunihan valittiin keskustan puheenjohtajaksi Sipilän jälkeen. Ja tuota, sitten eipä siitä kauakaan kulunut aikaa, kun sitten tuli tämä uh, valtiovarainministeri Pesti. Ja Tuota, siitä tapahtunut ero kohun saattelemana, ja minulle tänä, tähänkään päivään mennessä ei ole oikein selvinnyt, että mikä oli se Kulmunin niin suuri rikos, että hänen piti sitä erota. Eli tässähän oli taustalla semmoinen, että kulmoni oli käyttänyt ilmeisesti valtion varoja joidenkin esiintymiskoulutusten ostamiseen. Mutta sitten, kun sitä asiaa perinjuurin tongittiin, niin siinähän kävi ilmi, että kulmoni ei itse ollut ää, niin tietoinen koko asiasta. Ja että avustajakunta oli niin junaillut nämä tuota, esiintymiskoulutukset. Ja tuota, lopputuloksena oli kuitenkin se, että Kulmoni sitten itse päätti erota. Ja tuota, hänhän otti sitten jopa henkilökohtaisen pankkilainan ja maksoi jokaista euroa myöten nämä kulut takaisin valtiolle. Niin tästä niin kuin hyvin tälleen kun ulkopuolelta katsoo, niin tässä vaikuttaa siltä, että keskustan puolueet niin sisäisesti kääntyi kyllä kulmunia vastaan siinä, että kuka ei noussut häntä tukemaan tässä niin vaikealla hetkellä. Ja varmasti, jos puolue olisi yhtenäisenä ollut puheenjohtajansa takana, niin asiat olisi mennyt toisella tapaa. Ja eihän siinä sitten montaa kuukautta mennyt, kun tota Annikka Saarikko valitti uudeksi puheenjohtajaksi. Ja Tämä näyttäytyy, että siellä puolueen sisällä ei ole mitään yhtenäisyyttä, että puheenjohtajaa ei puolusteta senkään vertaa. Se varmasti kyllä näkyy siinä kannatuksessa. Ja sitten kolmas asia on varmaan tämä nykyinen trendi, jossa identiteettipolitiikka on niin... Pinnalla. Eli kaikki tällaiset sukupuoleen, etnisyyteen ja niin ihmisen henkilökohtaiseen taustaan liittyvät asiat on tosi pinnalla. Ja keskustalla ei ole oikein tämmöiseen aiheeseen juurikaan annettavaa, että ne teemat, niin ne on aika lailla hyödyttää just vasem vasemmalla olevia, eli vihreitä vasemmistoliittoa ja sitten toisaalta perussuomalaisia. Ja se niin kuin pelkistyy tähän, että näillä niin sanotuilla valta vanhoilla valtapuolueilla, eli SDP-keskusta kokoomus, niin ei ole näihin asioihin hirveästi annettavaa, eikä tarvitse ollakaan, koska minä ainakin uskon, että jossakin vaiheessa se poliitikan painopiste kyllä muuttuu tuota, takaisin tällaisiin aiheisiin, joista on aina puhuttu. Mutta niin kauan kuin tämä identiteetti, poliittinen myöhääminen on pinnalla, niin tuota, keskusta on vaikeuksissa sen kanssa, mutta se ei tarkoita sitä, että tähän leikkiin kannattaskaan lähteä mukaan. Koska kyllä se tota, varmasti on niin, että jossakin vaiheessa se tuulen suunta muuttuu ja aletaan keskustelemaan asioista, joista on aina ennenkin keskusteltu. Ja tota, tuossa nyt on ainakin kolme semmoista aika ilmiselvää syytä, jotka on vaikuttaneet siihen puolueen kannatuksen laskuun. Ja tota... Kyllähän se nyt näyttää siltä, että kevään vaaleissa tuskin kovin häviä tulosta keskustalle tulee ja tota... Tälleen, mutta... Oikeastaan tämmönen, tämmönen aihe nyt tälle viikolle ja... Tuota, kiitokset katsomisesta, palataan viikon päästä. Moikka!